Já bych si dovolil představit návrh na nový produkt, nový druh lízátka. Tak především výhoda tohoto nového lízátka je, že vypadá velmi dobře, když ho dáte do busy, vypadáte cool. A další výhoda tohoto lízátka je, že když ho lízáte, tak potom dostanete trochu více energie, funguje jako stimulant. Bohužel po určité době tento efekt měsí vaše tělo si na lízátku zvykne a potom naopak potřebujete lízátko k tomu, abyste se dostali na předchozí hodnoty energie. Lízání lízátka bohužel smrdí a, a, a uživatel lízátka potom smrdí jak z pusy, tak z prstů, které také lízáním lízátka žloutnou. Navíc v některých případech lízátko může způsobit požár. A pravidelné lízání lízátka vede k smrtelným chorobám. Prosím vás, to nemůže nikdy fungovat.